السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد مع أخوكم ام ستين قبل بداية المقطع أحب نطلب منكم طلب صغير أعزائي المشاهدين الرجاء الاشتراك معنا في القناة وهذا فضلا وليس امرا في أغلبية مشاهدين القناة ليسوا مشتركين يلا يا ساتير فجر زر اللايك وحطواك الاشتراك وننطلق على بركة الله في الفيديو حسب موقع كونامي وبعد تأجيل التحديث فإن الشركة قامت بتنزيل بعض الأخبار حول التحديث كتبت أن التحديث سيكون متاح قريبا، إش متاح قريبا؟ حسب بعض التوقعات التحديث رسميا سيكون يوم إيه ثمانية أربعة الخبر وهي بأن إنتهاء جل الأحداث من بينهم هذا الحدث اللي يبدأ نهار 14 -2022 ينتهي نهار 28 -2022 وكذلك إنتهاء متجر. متجر اللاعبين الاساطير اللي هو هذا ينتهي بعد 10 ايام يعني يجي نهار 28 وكذلك انتهاء هذا الحدث اللي هو حدث لاعبين لا نجوم لاعبين العالم اللي هو ينتهي بعد 10 ايام ما عادش اللي هو يجي نهار 28 وكاين نجم اكثر خبر انه نزول تحديث نجم يكون نهار 28 من هذا الشهر ونا للتفاصيل أحداث الغد اللي يجونها الإثنين 18 أفريل فمن متوقع عدم نزول لاعبين نجوم أذامه لن يتغيروا معنا كما هم هما اللي هما كريستيانو رونالدو من مكول أختر رجبيتو الأحداث هذا يوفا بعد أحداث يوم يعني يوفا نار ثمانية وعشرين لذلك لن يتم تغيير غدا بالله يكون ممد توقع ان ينزل اساطير الميلان مثل رونالدينيو او اساطير البرسا مثل تشافي وبيول وانري وكذلك هناك توقعات بنزل الساتير جوفانتس كبيول وعديد اللاعبين وهكي يكونوا الفيديو اليوم وتنسوا شكرا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس الانتقال في بقطع جديد مع اخوكم M60